В такий нелегкий час всі ми маємо підтримувати одне одного. Бізнесмени, громадські організації, активісти – всі роблять якийсь склад для того, аби допомогти тим людям, які цього потребують. Зараз, наприклад, ми біля організації Київського Червоного Хреста, де збирають пакунки для пенсіонерів. Товариство Червоного Христа і саме також і київська міська організація, вона взагалі допомагає самим нужденним і самим таким, тим громадянам, які найбільше цього потребують. Різні такі соціально відповідальні організації, вони намагаються все ж таки бути корисним нашим киянам, нашим громадянам, тим, які не мають ну, наразі зараз чого їсти і не можуть вийти з квартири. Така ініціатива, допомога доставки продуктових наборів, вона... Ну, працює вже давно, але ж зараз ви знаєте, що такий карантин, і тому ми працюємо злажено з державними службами. Ці 100 продуктових наборів ми е розподіляємо на 5 районів, по 20 на кожен район, і будуть доставлені вони найтаким... Е скажімо, малозабезпеченим сім'ям ми узгоджуємо ці списки з нашим департаментом соціального обслуговування для того, щоб допомога надходила своєчасно і допомога надходила, ну, знаєте, щоб не було так, що один отримав три набори, а другий не отримав нічого. Це повністю безкоштовна допомога, це допомога, яку надають спонсори, і ми її фасуємо і доставляємо. Наша задача знайти таких людей, які хочуть допомогти, або ж вони самі звертаються, отримати. Наші волонтери, ви як бачите, складаються все, і тоді волонтери, вони доставляють, але ж знову ж таки, кажу, тільки до порогу цієї людини. Ого, ого, дуже важкий. Так, давайте подивимося, що входить цей набір. Є морква, цукерки, пряники, дві упаковки мила, цибуля, соломка, є масло, сердини, є макарони, хліб, чай, яблука, гречка. Звісно, закуска апетитна. Є з гущеним молоком, олія, рис, буряк, молочко. Є газета. І ще тут мають бути яйця. Зараз їх покладуть, просто вони ще запаковані. Є рекомендації, як діяти людям 60-плюс під час карантину? Да, єдина проблема це як будуть заносити додому, тому що ну, не можна ж заходити правильно, щоб е, ризику не наражати. А пакунок такий, що ну, я б не донесла. Певно, що. Це досить такий набір, більш ну, надовготривалий термін, тому ми саме вибрали тих людей дуже похилого віку, які е, потребують, знаєте, більш певного періоду не виходить саме з своєї домівки. І цього набору повинно вистачити саме десь на 14-10 днів. 10 днів. Біда об'єднує, це факт. І навіть в тих умовах, коли фізично нам треба тримати дистанцію, ми все ж таки можемо допомогти тим людям, які цього потребують, які знаходяться в найбільшій зоні ризику, наприклад, пенсіонери, ви можете стати волонтером в громадських організаціях, ви можете, наприклад, запропонувати тим літнім людям, які живуть у вашому під'їзді, сходити замість них за продуктами, і для цього не треба багато фінансів, для цього просто треба людяність.